Звісно, зможеш. Да, саме, власне, це вагання, ці стереотипи у нас, вони виникли, коли ми в Міністерстві економіки між собою з жінками обговорювали, у нас таке Міністерство, яке очолює на жінками, да, ми обговорювали стереотипи, з якими ми стикаємося. Мені здається, що це дуже чітко демонструє все те, що ми переживаємо, коли ми йдемо на роботу, коли змінюємо роботу. І е, ми, насправді, дуже багато думали про те, чи варто проводити цей захід зараз під час війни. Чи варто піднімати цю тему? Тому що дуже багато питань, пов'язаних з тим, що допомагає нам долати агресора, з постачанням зброї, з санкціями. І здавалося на якомусь етапі, що, напевно, можна це відкласти. Але коли ми більше і більше проводили зустріч, дискусії з нашими колегами, ми зрозуміли, що це настільки актуальна тема. Тому що коли ми кажемо про відновлення України, ми розуміємо, що у нас 85% чоловіків зараз це, це, це чоловіки да, на, на, на воєнному фронті. І це говорить про те, що взагалі буде переосмислена роль жінки у післявоєнній відбудові, і економічній, і е, коли ми думаємо про адаптацію демобілізованих солдатів. Це буде окрема історія і велика роль наших героїчних жінок в, в цих процесах. І я ще зрозуміла для себе, що насправді тема розриву в оплаті праці – це така табуйована тема, тому що більше жінок не хочуть про це думати, що вони отримують менше, ніж чоловіки, за працю рівноцінної значимості. І дійсно, на середній різниці між зарплатами жінок і чоловіків сьогодні в країні порядка 18,5%, 18,6%. Є різні показники по Європі. Латвія на екрані ви бачите 22%, Люксембург менше одного відсотка. Ми намагалися також порахувати, а скільки ж це в роках може бути. І от якщо взяти і стрепулювати цю різницю в заробітній платі на кількість років, які, яких зайнята чоловіки і жінка, виходить, що на 6,5 років жінки працюють безкоштовно. Це черіть. Це черіть. І дійсно ми хотіли також подивитися, чи є, я, я, якою є тенденція за останні сім років між зарплатами. І за сім років останніх дійсно розрив, він скорочується. І тут важливо а, далі продовжувати а, за, за цим спостерігати, це аналізувати і контролювати. Якщо подивитися, де є в яких сферах найбільший розрив оплаті чоловіків-жінок, то це, до речі, мистецтво, спорт фінансово-страхова діяльність, ну, авіаційний транспорт, тому що там, зрозуміло, де більшого, більше чоловіків. В той же час є низка сфер, де цей розрив відсутній взагалі або є мінімальним. Це освіта і це діяльність в сфері адміністративного обслуговування. Основними проблемами я хочу звернути вашу увагу, це те, що у нас є... Проблема номер один – це гендерний стереотип щодо професій. Є певні упередження, що жінки начебто не можуть працювати в сферах, де платять більше, аби обіймати більш високі посади. Породжена стереотипами та традиційним мисленням непевний жінок у власному професійному рівні та низька оцінка своїх професійних якостей якраз справить тому, що ми маємо такий розрив. Друге, це, звичайно, це очевидні речі, це нерівний розподіл обов'язків за, за догляду. Тому для подолання, звичайно, цієї проблеми потрібно забезпечити умови для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків. І третє питання це, звичайно, недосконале законодавство де немає чіткої законодавчої норми, яка встановлює обов'язок роботодавця забезпечити рівну оплату за, за працю рівної цінності, незалежно від гендеру працівника. Від працівнику складно захистити свої права в судах, і наше задання в цьому напрямку привести законодавство до міжнародних стандартів і осучаснити його, того, що власне вимагають, мені вже здається, багато років всі учасники ринку, трудових, ринку труда. Да? І окремо хочу зупинитися на тому, що нині під час війни, а також протягом кількох повоєнних років, те, що ми сказали, роль жінки буде суттєво зростати, і, звичайно, як ми Міністерство економіки завжди намагалися знайти якийсь садзідательний механізм, які можна допомогти жінкам для того, щоб утвердитися, почуватися без себе більш повно Незвичайно, для, для нас зрозуміло, що підприємництво – це одна із сфер, де відсутня, так сказав, стеля в доходах. І тому ми, звичайно, що стимулюємо жінок, вона є окремий, по суті, компонент для жіночого підприємництва, власних в рамках тих програм, які ми, як Міністерство економіки, ініціюємо. Чому ми взяли? Це маленькі приклади, суми невеликі, але просто для розуміння. У нас спочатку дії програми, це з липня минулого року, 9 тисяч жінок подали заяви на отримання мікрогранту. Якщо подивитися загальну кількість заявок, яка була прийнята, це 46% всіх заявок. Далі ми подивилися, яку цифру жінки ж отримали власне грант на власну справу. Це 1838 жінок. Більше 50 жінок отримали отримали гранти. І е, жінкам було перераховано на розвиток підприємства 411 мільйонів, це 49% загальної суми. Про що ми хотіли сказати? Хоча серед заявників було більше чоловіків, серед переможців було більше жінок. Жіночі проекти, ну, я вибачаю, що так і зараз кажу, були більш якіснішими, більш пропрацьованими, це маленький приклад, я не кажу, що це він екстраполюється на всі, на всі жіночі компоненти у всіх програмах, які існують в державі. І ще, що цікаво, чоловіки просять в середньому на проекти в цій однакових сферах більше грошей, ніж жінки. Це те, з чого ми з вами починали, з нашого роліка, з розуміння того, що ми себе дуже часто недооцінюємо. І ми свої ідеї продаємо дешевше, ніж чоловіки продають аналогічні свої в ті ж сферах. Звичайно, що що ми можемо зробити? Напевно, по відчуттям я би сказала, що перше, це дійсно запустити і масштабувати програму, яку ми назвали для себе внутрішньо, звісно, ти зможеш. Тому що тут питання в першу чергу це зміни ми з Еленом Володимировичем розповіли, майндсету. Я дійсно вважаю, що треба змінювати е, свідомість і своє позиціонування, і е, з, чого, з цього починати. Це, я вважаю, що перше, що ми маємо зробити. Далі, звичайно, будуть і законодавчі відповідні зміни. А це освічання законодавства. Мені було цікаво, е, що зробили наші сусіди для того, якими нормами можна внормувати розрив, як, як це можна зробити. Із цікавого. Звич, звісно, що треба визначити, що таке праця однакової цінності. Другий аспект, те, що мені сподобалося, коли ти приходиш на роботу, роботодавець, не має права тебе питати, відносно того, якою б був, був рівень заробітної оплати на попередньому місці роботи. Або якщо у роботодавця є чоловіки-жінки на роботі взяті, да, і є зміна в оплаті праці більше, ніж 5%, він має про це проінформувати працівників. І більше того, коли ти йдеш на роботу, ти можеш запитати, яка середня зарплата по підприємству, для того, щоб орієнтуватися, щоб тобі, тобі це дало певний комфорт при співбесіді, щоб ти зразу з першого кроку на новому місці роботи на співбесіди не занижувала і не казали, що, ну, власне, щоб не просили заробітну плату менше, ніж є середньо по підприємству або по, -по, -по галузі. Тому ем, ми вважаємо, що... Ем кроками в рамках стратегії може бути, звичайно, це масштабування програми інформаційної великої державної. І друге це зміни до законодавства, і третє, тож ми говорили, якщо ми розуміємо, що у нас є більше обов'язків частині догляду за дітьми, за сім'єю, то, напевно, ми маємо сфокусуватися на тому, щоб у нас була створена відповідна інфраструктура для поєднання професійних та сімейних обов'язків. А це тут у нас є у нас міністр освіти, я думаю, що він погодиться. Збільшення кількість дитячих садочків – це те проблема, яка є дуже актуальною для, для країни сьогодні. Ось такий дуже простий, але дуже амбітний план, і е, може, нам, нам здається, що може допомогти е, приблизитися до того, щоб все-таки е, гендерний розрив розрив оплаті праці чоловік-жінок зменшувався, і е, ми, як Міністерство економіки, бачимо саме в цих заходах, нашу основную роль.